اخواني عندنا في هذه الجمعه مطلب الى وزاره الصحه. وزاره الصحه اخواني الموظفين الموجودين. نحن تكلمنا الجمعه الماضيه على الخلل. نحن اليوم لا نريد ان نتكلم عن هذا. المعنيه به وزاره الصحه والجهه الاداريه. يا اخواني اخواني الاعزاء الله يرضى عليكم. هذه دعوة هي رفع التسكين عن الدرجات الوظيفية لأهل المهن الصحية اسوةً بوزارة الزراعة وذعبه وزارة الصحة يختلف تماماً عن موظفين باقي دوائر الدولة يعني هو بالجمعة مداوم بالمرض هو أول واحد الناس إذا تهرب تقعد ببيوتها هو أول واحد وجه لوجه فلا عنده عطلة ولا عنده عيد ولا عنده جمعة ولا متهني بدوام حاله حال الآخرين فدعوة من أبنائكم من أبنائكم من أهل المهن الطبية رفع التسكين الدرجة الوظيفية حالة خاصة هؤلاء فهي دعوة أولاً إلى وزير الصحة إلى أن يرفع هذا التسكين عن أبنائه رفع التسكين عن الدرجات المهنية لأهل المهن الصحية خصوصا اسوة بوزارة الزراعة فعلت ذلك مشكورة جزاهم الله خير لكن هؤلاء الناس نقول ونعيد ونكرر هم أولى برفع التسكين من الد... عن الدرجة الوظيفية